السلام عليكم يا عيال كيف حالكم اخباركم ان شاء الله تمام انا متاسف جدا جدا جدا ليش اي دونت ناو؟ لا كذاب اعرف ايش طبعا ما عليكم الكاميرا تكونوا بدن البيت كذا بدلنا البيت زبطنا البيت في البيت اوكي يا عيال انا على اساس كنت ما راح اقطع القناه ولا شيء لكن جاني ظرف فاضطريت اني بقطع الاسبوع ذا الاسبوع اللي راح بس قطعته فان شاء الله ما في اي قطعه ثانيه فبس احبكم ليتس جو. اي صح آه لا لا. تصوير المقطع ذا حق المقطع اللي هي ششه ممكن تجيكم فيها لاج لاني اتوقع رفعت اعدادات الاو بي اس فطلعت تعبان فادروني اذا فيها لاج. ما ادري آه. ايش بس يلا احبكم انا احبكم. <تصفيق> السلام عليكم يا شو كيف شو أخبار شه تمام تودكم اليوم ما تسليكي جديد قانا هذه صناع الغنات تسليك ليش أنا ما أدري بس أدري لكم إيش سمي الغنات تسليك لا أنا الحين عرفت ليش سميتها الغنات تسليك ليش ما أدري لكن أتوقع عشان نزل يوم غضت تسليك اليوم إشيكم يكون مقطعنا شفته بالعنوان لما ليش أعيدوا مرة ثانية يعني. لكن يلا عشانكم عشان جديد أنا وأنتم كتيرات لا تصدقوا القدرات و مقطع اليوم راح يكون رياكشن على أغطيات بوب بحكم إني كنت لاعب سابق بوب وكنت كنت حريفي الحمد لكن الحين اكتشفت لو ما عاد راجي لا حتى أصل شيء واللي مصدق يا رجال بداية كان كانت عندي ضربة الام 24 ما تنعاد واحدة شكل ما بح أنا حب السولفية والله أني حب السولفية لكن بغي العادة حداك اللي أنت صار قصار قصات منزلات بس الدق رقص سبات حس وبس والله الدنيا برد قسم بالله الدنيا برد يلا نشوف شو نشوف نشوف اللقطات اللقطات هذي تجيبها من قناه شسمه؟ سينيور ثانك يو سينيور فور ذا فيديو لا تعطيني كوبي رايت ارحم لي امك والله بديت القناه اصلا عليك كوبي يمكن هذا الولد لعيب ما شاء الله عليه وابوه ترى معاه زينه بس طعش ما حضر في البيوت لانه صغير مو حق الببجي بيوتون بس فيسبوك توقع هذا خبري بهم حلوه انا <تصفيق> <تصفيق> ومانجا يا رب واحد ينط من فوق واحد ولا اثنين؟ يا رب بعطيه انمي قاعد بعطيه انمي <تصفيق> واو حلوه حلوه حنثبت يا ابن الحلال آه نط على الهفه على راح ينط يمين انا متوقع ينط كثير بلع وحده ابلع، ولا طلقت عن ضعت صوت طيارة يا عيال، أنا ما سمعت صوت طيارة من جيت من سوريا، يمكن سمعت مرتين يعني أنا شوي كذاب ف... يعني. فـ يا الولد لعيب، الولد كنت أشوف له مقاطع أول كان لعيب، أوكي؟ لكن أحس اللقطة هذه يعني <تصفيق> كنت أسويها قبل أنا قبل إيه 2020 تقريباً حوالي كذا.. 2020 أنا 22 قطعت فورد قطعت بوبجي تماماً و حولت على فورد أفضل لعبة بالنسبة لي حاليا ما الله كنت بدي اجرب بس في سيتي تعبان غير والله لا, لا لا لا ما ندرج لي فاعلة كنت لحبك ما ندرج لي لقطة حلوة لقطة حلو يعني نقطة حكونا المقطع متنزل من تسعة شهور يعني قاعد نوت بعد نوت بعد ثاني اللاعب تربون بهذا المقطع سوى لقطة جدا أسطورية مستحيل تتكرر مرة ثانية في تاريخ بابجي موبايل فبدون ما نطول عليكم أخليكم مع المقطع مشاهدة ممتعة هذا <تصفيق> حري صار بالطق علي اسمه صلاح صالح انا جاي <تصفيق> <تصفيق> بلش بلش بلش, بلش, بلش ترمانه ستكون مطلوب كله طالع من هناك من هناك من هناك من قاعد من هناك من هناك من هناك من مجنون مجنون يعني مجنون مجنون هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من على الرعب. أنا خايف. سلام. إن أخلط. أنا خايف. سلم. لا. أهم شيء خلصنا الخلاط، بناخلاط قبل الذين. باقي أخلاط. الحين يجيك الاحتراف، هنا تعرف إن احتراف. طبعا المركز الثالث اللاعب اوت بهذا المقطع سوى لقطه جدا اسطوريه بسلاح الكريسبو ضد اربع لاعبين راح تتسجل في تاريخ بابجي موبايل فبدون ما نطول عليكم اخليكم مع المقطع مشاهده ممتعه هذا هذا سويتني لعيب كريس كريس حبيبي كريس انا حرام اشيله في ناس لعيبه فيه والله ناس مره لعيب فيه واللعيب فيه مبدع انا اقول لكم يعني. انا بعمري طلقه واحده صابت بس اصلا ما شلت مرتين. اللي تنزل لما تسويه. ابشع شيء في البي سي انك تطلع دي. الأشياء البيضا ذي توشك خصيصا في الشاشة السلاح المني ذا لا يعلى عليك لو انا كان خرجت مع علي عرفها بدل السلحة انا نفرت اصلا أحياناً اخطب لدي اسلحة هذا سلاح كويس بعد اسكيس آه اسكي اس. خرج سمير <تصفيق> <متصفيق> <تصفيق> انا حج قسم بالله بهذا المقطع سوا فزع جدا اسطورية لللاعب اكس اوف، بعدكم؟ هذا مليون روسس، مليون روسس مبدع، ابداع فوق، طبعا اخر شيء طلع الفيس الحين تقريبا طلع الفيس من كم يوم بس، شوف كم كيف مطالع اتوقع حد كان، مدري كانوا يلعبون ايبادات <تصفيق> حلوة هذه حلوة نبدل الاعدادات هذا شي مستحيل ترى يصير قليل يصير في بابجي آه إنه تبدل على الاعدادات وتقدر تتحكم فيه اصلا في البي سي البي سي يبيك تعير كل كبسة واذا روحت كبسة خربت كل شي الاول أبدأ. على يرب هنا لك أيه. ولك من داخل لك علمن علمن المركز الخامس هم العراقيين عندهم لعب وتواجه ضد اربع لاعبين بس قدر يقضي عليهم والسوريين بعده في سعوديين بس ببجي ما هي معروف عند السعوديه كثير طعم مشاهده ممتعه عربية عربيه ايه ده ده عربيات ايه ده الحق أول بسم الله السلاح لو اجتمعوا الجيم إذا كنت شقه شقه شقل التيم كامل ابلع انت مش جامد اللي جوه ده ولا ولا هو, هو كان واقع هي بس نظبط نفسنا وبعدين تفرق اللي تحت العربية؟ ده زي لا هو معي ابلع بيبي ماشي ماشي ايه هو؟ ارووووه على خمسة دمج شقم شيك. هذا المقطع سوى لقطة بالشوت ضد أربع لاعبين مستحيل تتكرر في تاريخ بابجي موبايل فبدون ما نطول عليكم أخليكم مع المقطع مشاهدة ممتعة شوف ها هاي سماح ها واحدة اتروا الاول على جين ما شاء الله الولد ترى يلعب من بداية اللعبة بي سي لما وهذا اللي مع ايش كان اسمه؟ دوشكا اتوقع قلت يلا نم الحظ اللي عنده يلا يلا قفوه سلاح هذا ليجند بس يبي لا احد يعرف تحدق والى هنا شقهم شق حرفيا شقهم شق اوكي اربع له الكروس هذا المقطع لايك اشتراك حسابات الوليد في الصندوق الوسط حسابات حسابات الكلان نتقصوا فيها وهذا هو المقطع برضو نتقصون فيه واه. بس مع السلامه